ناظرین الام السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے لیے ایک نیا موقع درقرار ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ چاہیں پر بھی تبصرہ بھی تک سکتے ہیں کیا آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں عام طور پر لوگ دو طرح کی کامیاب زندگی گزارتے ہیں ایک وہ لوگ جو کامیاب زندگی کے لیے ڈاکٹر سائنسداں سیاستان بینکر اور سوداگر بننے کا انتخاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سکھوں پر کوئی پابندی نہیں رکھی مثلاً ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں یا جہریہ ہوں ان میں یہ ممالک شامل ہیں چین روس جاپان امریکہ کامیابی کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے جو بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے لیے کامیاب زندگی متعلق کی راہ ہموار ہو جاتی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احتمام پر عمل کرتے ہوئے پانچ وقت کے نماز کی ادائیگی جس کے حالات جس اتحاد کا جذبہ کار فرما ہو تو دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی زندگی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے अपने जज़्दे या मकसद को पहचाने दुनिया में हर कोई एक मुनफरद चैलेंज के साथ पैदा होता है अपने जज्बे को पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है कोई भी काम करने का जज्बा आपको अंदरूनी खुशी और इतना पसता है अगर आप अपने जज्दे को पहचाने और उसके मुताबिक काम करें तो आपकी कामयाबी का रास्ता वाज हो जाता है مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کسی کام کا ہنر ہے اور آپ اسے اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کام میں مہارت ہونی چاہیے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ صرف آپ کو اپنی زندگی میں ایک کامیاب ہنر مند بنا سکتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی زندگی کے کو اس وقت تک کام کرنا ضروری ہے جب تک کہ یہ کامیابی نہ درا دے ناکامی کو قبول کرنے کا حوصلہ بھی ہی رکھتی ہے کامیابی کے راہ میں بہت سے چیلنج ہیں جو لوگ واقعی اپنے جذبے یا خوابوں کے بارے میں انجیدہ ہیں وہ چیلنج کا سامنا سامنا کر کے اپنا راستہ بنا سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو की तरफ طرف بڑھتے ہوئے زندگی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے آپ کو امید نہیں ہارنی چاہیے بلکہ اپنے غلطیوں کو جاننے کی کوشش کریں جو पीछे کے پیچھے کافرماں تھیں के کے سابق صدر ڈاکٹر عبدالکلام کے مطابق لفظ کا मतलब مطلب سیکھنے کی پہلی کوشش ہے ناکامی ہمیشہ کامیابی کے ساتھ ہوتی ہے یہ آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس اور سیکھیں دیتا ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کبھی بھی ناکامی کو نہ گھبرائیں اور اسے مجبور کرنے کا حوصلہ رکھیں کامیابی ایک طویل عمل ہے اس لیے آپ کو اپنے اندر کی ضرورت ہے یقینی طور پر آپ کو اپنی زندگی میں کامیاب بنائے گا ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے میں محنت کا کوئی متبادل नहीं نہیں ہے جو لوگ پیدائش سے ہی باخائیاں ہوتے ہیں انہیں بھی کامیابی انہیں کامیاب ہونے کے لیے اپنی زندگی میں سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے سخت محنت آپ کو اپنے شوق اور مہارت کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہے اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے دیکھا اس کے جالے کی تباہی کے بعد ہی وہ پھر تو امید ہوئے بغیر ایک نیا بننا شروع کر دیتی ہے آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو ہر بار آپ کے مقصد کے بارے میں یاد دلائے کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے سخت محنت کرنے کے لیے آپ سے افزائی کرے جب بھی آپ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں آپ کے مقصد کی تصویر آپ کے آنکھوں میں ہونا چاہیے آپ کے کچھ اقتصابات لکھ سکتے ہیں یا انہیں اپنے کمرے کے دیوار پر چرپا بھی کر سکتے ہیں ताकि जब भी आप अपने कमरे में दाखिल हों तो आपको एक बार फिर तो से तोनाई मिले हौसला अफजाई हमारी जिंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी शरीर है नज और दस्त और वक्त के पाबंद रहें जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए नजम और वक्त का सबसे अहम है नजम की जिंदगी गुजारना आपको अपनी जिंदगी के मकसद की तरफ तो मजबूर करने में अपने मकसद का फैसला करने के बाद आपको इसकी तकनीक के लिए मुनासिब मनसूबा बनने मनसूबा बंदी करने की जरूरत है आपको अपनी जिंदगी में हर काम के लिए वक्त का इंतजाम करना होगा इसकी वजह यह है कि वक्त सबसे ऊंची है अगर ज़ाय हो जाए तो दोबारा हासिल नहीं हो सकता मौका सिर्फ एक बार दस्तक देता है आपको इसे रायर नहीं करना चाहिए इसलिए सही वक्त पर दुरुस्त फैसला ही जिंदगी के सफरत को बना सकता है क्या कामयाब होने का मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाने के होना है नहीं पैसा और कामयाबी दोनों एक फर्द के लिए है हम सबकी जिंदगी में कुछ मखासी رقم نہیں واقعی کامیاب نہیں ہوتا کامیاب ہونے کا اصل مطلب یہ ہے کہ زندگی میں وہ کام کرنے کے بعد خوشی اور اطمینان حاصل کریں جو آپ کی زندگی کرنا پسند کرتے ہیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے عمل آپ کو بہت کرتا ہے کرتا ہے اور کامیابی کا اثر متبد ہے اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غلط طریقوں سے پیسے کماتے ہیں اس لیے وہ, وہ کافی امیر ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کامیاب ہے اس طرح بہت زیادہ پیسہ کمانے کے قابل ہونے اور کامیاب ہونے یہ بہت فرق ہے کامیابی کے پیمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے کامیاب لوگ معاشرے میں عزت کے ساتھ ساتھ اچھا پیسہ بھی کما سکتے ہیں کامیابی کی تمنا اس دنیا میں ہر کسی کو ہوتی ہے لکن حقیقی کامیابی کا مزہ تکنے کے اہم چند ہی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں سب کچھ ممکن ہے اور لوگ عزت کر رہے ہیں اسی طرح کامیاب ہونا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں کئی قربانیاں محنت لگن وقت کا انتظام درکار ہوتا ہے جو لوگ توجہ مضبوط کرتے ہیں اپنے آپ کو ٹچ کرنے کے شدید قائم رکھتے ہیں اور یقیناً زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو سب سے رائے کیجیے اور لائک کیجیے اور آپ کے رائے سے مشتراہ کیجیے السلام علیکم رحمۃ اللہ